Kas sa oled kuunud, et eestlaste rahvus toit on teine eestlane? Aga kas selline toitumine on ikkagi keskkonnasõbreg? No ei ole! Samuti kannipalism pole muidugi üldse okei. Aga miks on liha lihasöömised nii suur ökoloogiline jalajälg? See, mida me sööme, mõõdub tegelikult väga palju keskkonda meie ümber. Ja seepärast oleks hea mõista, kuidas toidu tootmine on seotud keskkonna probleemidega. Samuti, kuidas valida selline toit, mis ei koorma keskkondat nii palju? Nii siis, selles videast tuleb juttu toiduahelast ja aineringest ning ökoloogilises püramidist ja energiaringest. Tere, mina olen Ott Maidre ja tere tulemast vaatama videoõpsi keskkonneteemaleste vidadesarja. Toiduahel aine ringe ökolooginen ja energiringe on kõik oma vahel seotud mõisted hakkame neid siis samm sammult vaatama kõigepealt räägime toiduahelast. Erimate organismide toitumiseosid kirjeldakse lihtsustatud toiduahela kaudu. Peagu iga toiduahel algab tootjaga ja lõppeb alati lagundajatega. Toiduahelas on tavaliselt kolm rohvilist taset. Milleks on tootjad, tarbed ja lagundajad? Sõna troofne tuleb kreeka keeles, mis tähendab toitmine, toit. Sellised organismid, mis suudavad ise toota endale orgaanilisest aineid, anorgaanilisest ainetest nimetakse tootjateks, ehk autotroofideks. Auto tuleb kreeka keeles sõnast autos, mis tähendab ise ja troofne oli meil eelnevalt selgitatud, ehk kokku tuleb ise tootja. Kes siis on need organismid, kes ei toitugi, mitte kelleski, vaid toitud õhust ja armastusest? Muidugi me räägime tada, taimedest. Te tõesti arvasete, et midagi targemat tuleb siit või? Taimed ja üldse fotosünteesivad organismid suudavad muuta anorgaanilised ained nagu vesi, süsiappe kaas, mullasole toitained, ained abil orgaanilisteks aineteks. Üheks orgaanilise aine näiteks on süsivesikud. Te olete kuulnud glükkoosist. Glükoos on ka üks paljudes süsivesikutest. Mis on fotosünteesi juures kõige huvitavam on see, et ta suudab muuta energia ühest liigist teise. Taimed muudad valguse, ehk päikesenergia, keemiliseks energiaks. See allub muidugi energiejäävuse seadusele, ehk Energia ei teki vaid muutub ühest liigist teise või kandub ühe keha teisele. Tänu taimedele on muundatud päikese energia kätte saadav ka teistele organisme, kes neid söövad ja saavad omistada keemilist energiat erinevate orgaanliste ainete näol. Taimed moodustavad esimesed troofilise taseme. Autotroofid on tihti erinevate ökosüsteemide aluseks. Ilma nendeta poleks meil ja erinevate organismide maltsa, mida süüa ja poleks üldse erinevad toiduahelaid. Järgmise troofilise taseme, ehk teise troofilise taseme, moodustavad mitmed erinevad tarbed ja selle taseme sees eristakse tavaliselt kolm astet. Herbivoorid, omnivoorid ja karnivoorid. Eelenud mainisin energiejääduse seadus, kus toiduahela vaatest on olenud just teine pool. Sama seadus kehtib ka toiduahelas. Kui tuleb Jänku, kes sööb ära mingi maltsa, siis ta omistab taimedes olevaid keemilise ühendeid ja keemilisest ühendete salvestanud päikese energia, mis on muutunud keemiliseks energiaks. Sellised loomid, kes toituvad ainult taimedest, nimetakse taimetoidulisteks tarbeteks ehk herbivoorideks. Herbivoorid on teise troofilise taseme esmased ehk primaarsed tarbiad teine tase, esimene aste. Võtame järgmiseks, et jänku kapab aasa peal, jääb rebasele silma. Rebane nosib juhtumisi selle ajal muistikõid. Aga ta otsustab, et lisaks taimsele toidule tahab ka süüa loomuse toitu ja pistab jänku nahka. Sellised juhul nimetakse rebast segatoiduliseks tarbeks ehk omnivooriks. Ja tema on juba teise astme, ehk sekundaarne tarbi, teises troofilises tasemes. Teine tase, teine aste. Aga nüüd ilmub võsast hund. Ta oleks hea meelega ise selle jänku õhtusöögeks söönud. Aga ta ei ütle, ei ka rebase lihale. Kuna hund toitub peamesed ainult loomsest toidust, siis teda nimetakse karnivooriks. Seega tema asub antud toiduohelisest teises stroofilis tasemes kolmandal, ehk viimasel astmel. Teine tase, kolmas aste Ja see pärast, nimetakse hundte ka tippkiskjateks. Samas on olemas ka kolmas stroofiline tase, ehk lagundajad. Te kõik olete kuulnud laused, mullast oled sa võetud, mullaks pead sa ka saama. Selle eest vastutab kõik kolmas stroofiline tase, et me mullaks saaks. Kõik orgaaniliselt jääkained siia alla kuuluvad lehma sõnnik kui ka surnud hund lagundatakse lagundate ehk destruentide poot mullas lihtsamateks anorgaanilisteks ühenditeks. Need on siis toitained, mida tootjad ehk taimed saavad uuesti kasutada, et muuta anorgaanilised ained uuesti orgaaniliseks. Ehk kõik algab otsast peale. Samas, hetkel vaatasime ühte sirged ehk lineaarsed toiduahelad. See on muidugi väga lihtsustatud mudel. Tegelikult on elu palju keerulisem ja mitmekülksem. Päris elus ühes looduskeskkonnas eksisteerivad toiduahelad oma vahel ja moodustavad toiduvõrgustiku. Mida rohkem selles võrgustikus niite ehk toiduahelaid on, seda tugevam ja liigirikkam on selle koha ökosüsteem. Eelnevad kirjeldatud toiduahelad ja toiduvõrgustikud on mudelid mida kasutakse sellised nähtuse nagu aineringe kirjeldamiseks. Aineringe on protsess, mille käigus elutainest tekib orgaanine aine ja liigub ökosüsteemis läbi erinevate organismide. Aga ainega koos liigub ka energia. Ja sellest tuleneb energiaringe, mis selgitab, kuidas elusorganismid seovad ja kasutavad saadud energiat. Ja selle kirjeldamiseks kasutakse ökoloogilist pürameidi. Pürameidi, alunne aste, ehk energiaringe esimene lüli on tootjad. Tootjateks on kõik taimed, vetikad protiistid, ehk need, kes muudavad päikesenergia keemiliseks energiaks. Kui keegi sööb omakorda ära tootjad, siis see energia, mis on tootjatesse salvestunud, liigub edasi järgmisesse organismi. Osa sellest energiast, mis söömisel saadi, jääb tarbi organismi, aga suurem osa energiast hajub sooisena õhku. Energia jäävuse seadus ütleb, energia ei teki ega ka, vaid muutub ühest liigist teise. Ja nii on ka ökosüsteemide energiaringes, osa energiat jääb organismi, suur osa kulub lihtsalt teie elus hoidmiseks ja eraldab soojuena. Kõige alumine, püramide ja aste on tootjad, ehk autotroofid. Järgmaaste on taime toidulised organismid, ehk herbivoorid. Sega ehk omnivoorid, on üldised eelviimasel astmel, Aga mõnel juhul võivad nad olla energiaringes hoopis samal aastmel, mis herbivooridega. Näiteks rebase Kui ta sõi ainult muistikat ja hund sõi hiljem tema ära, siis rebane oli Teisel astmel. Aga kui repane see jänese, siis ta on aaste kõrgemal, ehk kolmandal astmel. Igal juhul, kõige tippus on kisked, ehk karnivoorid. Nagu juba juttu oli, siis neid nimetakse tippkisketeks. Mis te arvate, kui palju energiat see kõrgema astme organism toidust omistab? Noh, et kui Jänku sõb taime, siis kui palju sellest taimest saadud Energiat tema keha omistab, kõik elang, pool. Tuleb välja, et energieülekanne ühed piramidi tasemalt teisele ei ole eriti säästlik. Ainult 10% toidus saadud energiat talletakse organismis. Ülejand 90% hajub soojuusena õhku. Ehk siis sellest biomassist, mis sisse söödi, Salvestab aing üks kümnendik. Seetõttu on ka saakloomi alati rohkem kui röövloomi. Ja ka toiduaheled ökosüsteemides ei saa olla väga pikad, sest energia saab lihtsalt otsa. Teeme ühe näitülesande. Võtame mingi karnivoori, kes kalub 40 kg. Palju vähem kui mina. Noh, siuke väiksem õnd. Kui palju tal on vaja energiat ja seega organisme, Keda süüa, et elus püsida. Kuna Winton on karnivoor, ehk kolmanda astme tarbija, siis ta peab sööma vähemalt 400 kg. erinevad omnivoore, ehk teise astme tarbijad, et üldse ellu jääda. Et teise astme tarbijad, ehk omnivoorid, jääksid ellu, omakorda, siis nad peavad sööma vähemalt 4000 kg. esimese astme tarbijad, ehk herbivoore. Ja jällegi, et selleks, et 4000 kg esimese astme tarv peab teaks ellu, siis nemad peavad sööma vähemalt 40 000 kg producenti, ehk tooteid. Ehk siis ühe 40 kg hundi ülapidamiseks on vaja 40 000 kg, ehk 40 tonni taimi. Ja sellest tulenki see, et miks looduskaitse aluste tipkiskete on vaja nii suuri kaitsalasi. Selleks, et lõvi või tiiger saaks ära elada ja toita ära ka oma järgmised, on vaja väga suuri teritoriumi. Aga kus selles aine- ja energiaringes ja toiduvõrgustikus asub inimene? Inimene on omnivoor. Ehk oma eluks vajaliku energiasaamiseks kasutame toiduks nii taimselt kui ka loomsed toitu. Te võite, vaid ette kujutada, kui palju toitu peab tarbima inimene oma elu jooksul. Nii taimsed kui loomsed, et kasvada ja hoida ennast töös. Nüüd mõelgame sellele, et inimesi on maailmas peaaegu 8 miljardit inimest ja me kõik tahame süüa, et elada. Toidu tootmine mõjub keskkonnajalt üsna laastavalt ja selleks, et saaksime süüa endale meelepärased liike, hävitakse metsikult ökosüsteeme, et luua põllumaid ja karjamaid. Kõige rohkem kahjustab keskkonda veise liha söömine, kuna veiste kasvatamine võtab kaua aega ja nende sööda kasvatamiseks vajab oma korda rohkem ka põllumaid. Toiduvalikul võiks eelistada pigem taimset toitu või vähendada liha tarbimist, sest tegelikult vajame nädalas umbes kusika suurust liha, Hetkel inimene tarvib liha üle ja see tekitab rõmsalt meil väikeselt ekoloogilist katastroafi. Või muuda oma lihatarvmest. Lihadest eelistab pigem linnuliha või kala, sest nende 1 kg liha tootmiseks kulub trastiliselt vähem resurse kui 1 kg veise liha tootmiseks. Näiteks, 1 kg linnuliha tootmiseks kulub umbes 10% energiast. Mis kuluks sama koguse peiseliha tootmiseks. Kergemate ökoloogilise jalajälega toitude eelistamiseks on veel häid põhjuseid. Kui energia liigub mööda energiapüramidi üsna ebaefektiivselt, ainult 10% energiast talletab organismis ja 9% haitub soojusena, siis saaste ainetega on teine lugu. mürgid nagu raske metallid. Näiteks elav hõbe ja plii Ning taime ja putuka mürgi jäägid kogunevad organismi. Sest neid ei kasutata seedimises ära ja need kanduvad järgmisele tarbi ole üle 100%. Seega, mida kõrgema troofilise tasemele liigume, seda rohkem mürke organismis ladestub. See tõttu on kõige rohkem mürke kogunenud just liikidesse, kes on toiduahela tipus. Näiteks Eestis hukkuvad merikotkad ja tema järglased sagele just toidus saadud plii mürgituse tõttu. Seepärast ei soovitata tarvitada toiduks liialt palju tuunikala, kuna ta on suur kala, kes toitub väiksematest kaladest ja mürgib tema organismi. Süües tuunikala jõuab see mürg ka meie organismi ja ladestub seal. Pikajalise tarvamise jooksul mürgit kuhjuvad, ja hakkavad tekitama tervise probleeme. Ka juba selle tõttu, et iga kõrgemas toiduohale astmes on salvestunud organismist rohkem mürke, võiks eelistada toiteks võimalikult palju taimselt toitu, kus on mürke ladestunud vähem. Tundub ju lihtne ja Seda see ongi, aga peame meeles pidama, et see siin oli vaid lihtsustatud mudel ja päriselus on kõik seosed palju keerulisemad. Kokku vähenda oma liha tarbimist, sest me tegelikult ei vaja igapäevased, iga toidu kõrvale liha. Samuti saad päris hästi vähendada oma ökoloogilist jalajälge, kui valid näiteks veise liha asemel kanaliha. Ehk sa ei pea loobum lihast, aga tee teadlikke valikuid. Head kokkamist ja head, head avastamist toidumaailmast ja muidugi Me ei saa jätta siin lõppu ütlemata. Elame veel.